Sut lasket telema Vielä siis myllättymä. Nuori aikuinen, taikka katsevan huksen, työtön ammattilainen, kukin ainutlaatuinen. Ihmisen on oh. hyvänä. Eteenpäin. Oman paikkasi voit lunastaa.